Hei! Minun nimi on Suviniemi Kape ja tässä äänityksessä tutustutaan hieman kestävän kehityksen pääideaan. Kestävä kehitys on sanapari, jonka varmasti olet kuullut joskus aikaisemmin. Siitä puhutaan kouluissa, se esiintyy mediassa. Sulla varmasti on jonkinlainen käsitys siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Kestävä kehitys, eli tuttavallisemmin KEKE, englanniksi Sustainable Development, tarkoittaa ihan nimensä mukaisesti kehitystä, joka on kestävää. Katsotaan vähän tarkemmin, mitä se pitää sisällään ja tutustutaan myös muihin avainkäsitteisiin, jotka liittyy kestävään kehitykseen. Toivottavaa on aina tietenkin, että opit uusia käsitteitä, ajatuksia, ideoita. Ja kestävän kehityksen kannalta tietenkin hyvin merkittävää olisi, että jollain tavalla myös osaisit ottaa kestävän kehityksen pääajatukset huomioon myös omassa elämässäsi. Toivottavasti näiden kaikkien videoiden jälkeen sulla on sellainen olo, että jokainen yksilö myös omilla valinnoillaan pystyy vaikuttamaan kestävään kehitykseen ja sen toteutumiseen. No, mitä se kestävä kehitys? sitten oikein tarkoittaa. Lyhyesti voitaisiin sanoa, että kestävä kehitys tarkoittaa sellaista kehitystä ja toimintaa, joka tyydyttää nykyisten ihmisten tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Tämän päivän muotoili jo 80-luvulla eräs norjalainen politikko ja se tiivistää aika hyvin sen, mistä kestävässä kehityksessä on. Kyse. Kestävän kehityksen pääidea on peräisin yk eli Yhdistyneiltä kansakunnilta. He on sellainen taho, joka jatkuvasti asettaa tavoitteita, seuraa kestävän kehityksen toteutumista globaalisti ja myös toiminnallaan pyrkii edesauttamaan sitä, että kestävä kehitys pääsisi toteutumaan maapallon eri osissa mahdollisimman hyvin. Näistä ihmisten perustarpeista puhutaan myöhemmin, tarkemmin, mitä ne ihmisen perustarpeet oikeasti on. Mutta ehkä kestävässä kehityksessä helpoiten ymmärrettävä puoli on tällainen ekologinen kestävä kehitys. Mikä tarkoittaa sitä, että ihmisten tulisi käyttää luonnonvaroja, kuten vaikka raaka-ainetta metsistä tai kaloja vesistöistä. Niitä tulisi käyttää sillä tasolla, että ne pystyy uusiutumaan ja niitä on vielä tulevaisuudessakin meidän jälkeläisille hyödynnettävissä. Eli kestävästä kehityksestä voidaan erottaa paljon eri osa-alueita ja tämmönen ekologinen kestävä kehitys on yksi osa-alue. No, kestävän kehityksen päivä siis on se, että Ollaan ja eletään täällä nyt sillä tavalla, että tulevaisuudessakin ihmiset voi täällä elellä ja olla vähintään yhtä mukavasti kuin me olemme täällä tällä hetkellä. Toteutuuko se kestävä kehitys tällä hetkellä globaalisti, niin näyttää siltä, että monin osin ei toteudu. Puhutaan siitä kohta lisää. Nyt vielä tästä kuvasta ehkä aluksi. Valitsin tähän tällaisen kuvituskuvan, missä näkyy luontoa. Siinä on vihreitä kukkuloita ja puuja, näkyy auringonpaistetta, pilviä taivas. Ja sitten siellä myös näkyy ihmisen rakentama kaupunki, jonkinnäköinen kaupunki, ekosysteemi. Ja mikä tässä kuvassa kiinnittää huomion, on toi tiimalasi, joka roikkuu tuosta puusta. Mielestäni tämä symboloi aikaa ja ajan kulumista loppuun. Sen voisi liittää kestävään kehitykseen sillä tavalla, että kestävän kehityksen toteutuminen juuri nyt tällä hetkellä olisi erittäin tärkeää, jotta ei tapahdu asioita, joita ihminen ei voi enää peruuttaa. Eli toisin sanottuna, jotta ei tapahdu sellaisia prosesseja meidän ympäristön toiminnassa, jotka sitten vaarantaa esimerkiksi ihmisen hyvinvoinnin globaalisti. Mielenkiintoinen kuva. Voit palata siihen kurssin suorittamisen jälkeen ja miettiä, että mitä asioita siitä sinulle tulee mieleen. Minkä takia se kestävä kehitys olisi niin tärkeää? Tosiaan, minkä takia siitä puhutaan ja miksi se nostetaan ja jotkut tuntevat, että siitä jopa paasataan? No fakta on se, että meillä on tää yksi pallo, millä me eletään, eli ihminen lajina on rajoittunut maapallolle, elikkä meidän elinympäristönä on maapallo. Me emme täältä kauheen pitkälle ole vielä päässeet, eikä varmaan päästäkään pitkään aikaan. Meidän resurssit, eli ne asiat, mitä me käytetään ympäristöstä, on rajoittuneet tälle yhdelle pallolle. Täällä me siis eletään, täällä me ollaan ja tämän planeetan toiminnasta me olemme täysin riippuvaisia. On aivan selvää, että ihminen on täysin riippuvainen luonnosta. Me ollaan eläinlaji, me ollaan siis eliöitä, olemme eläinlaji ja me käytämme ravintoa, jonka saamme luonnon toiminnan seurauksena. Me hengitämme happea, jota onneksi meidän ilmakehästä löytyy meille sopiva määrä ja niin edelleen. Eli me todellakin olemme täysin riippuvaisia siitä, minkälainen elinympäristö tämä maapallo on. Nyt tietenkin voisimme väittää, että eihan luontoa kiinnosta se, mitä siitä on jäljellä jonkin ajan kuluttua. Ja se on oikeasti ihan totta. Ei maapallon puolesta kannata surra. Kyllä maapallo ihan hyvin pärjää ja jotkut eliöt selviytyy aina. Kyse on siitäkin, että minkälaista ympäristöä ihminen luo itselleen ja minkälaiset olosuhteet hän luo itselleen. Eli tavallaan me itse omalla toiminnalla vaikutetaan myös meidän lajin hyvinvointiin hyvin merkittävästi, jos me kohdellaan ympäristöä sillä tavalla, että se ei ole kestävää. Totuus on tietenkin se, että viiden miljardin vuoden kuluttua tätä planeettaakaan ei enää ole olemassa ja sillä sinänsä sitten ole väliä, jos me ei olla täältä pois päästy, mutta kyllä ihminen ajattelee asioita yleensä nykyhetkessä ja jos me ollaan oikein viisaita, niin me pystytään ajattelemaan meidän jälkeläisiä ja ehkä heidän jälkeläisiä. Ja kestävässä kehityksessä nimenomaan idea olisi se, että tämä pallo jätetään jälkipolville suht hyvässä kunnossa. No nyt ihan lyhyesti meidän lajin historiasta, biologikun kun olen, niin ajattelen ihmistä lajina muiden joukossa ja kaikilla lajeilla on vaikutus omaan ympäristöönsä. Kaikki lajit jollakin tavalla, oli se sitten pienessä mittakaavassa tai suuressa mittakaavassa, niin vaikuttavat siihen omaan ympäristöönsä jollain tavalla. Ihminen lajina tietenkin on hyvin poikkeuksellinen. Me ollaan nisäkkäitä, me ollaan kädellisiä, kuulutaan isoihin ihmisapinoihin, lajinimemme on homo sapiens ja olemme sukumme homo, siis ainoita edustajia tällä hetkellä. Ja mikä meistä tekee erityisen on nimenomaan meidän kyky käyttää työkaluja, muokata ympäristöä, ajatella abstrakteja asioita, ajatella monimutkaisia asioita, tehdä yhteistyötä ja kaikki nämä asiat tosiaan johtaa siihen, että meidän kyky muokata ympäristöä on hyvin suuri. Ihminen lajina on noin 200-300 000 vuotta vanha laji. Eli niiltä ajoilta voidaan katsoa jo, että ne kaverit kuuluivat samaan lajiin kuin me. Ihminen oli pitkään keräilijä metsästä ja tästä puhutaan ja sillä viitataan siis siihen, että ihminen ei ollut asettunut aloilleen, ei viljellyt maata, vaan lähinnä metsästi ja keräili luonnon antimia sen yhteisön hengissä pitämiseksi. Ja tällä tavoin ihmispopulaatio oli hyvin pieni maapallolla, eli ihmismäärät eivät olleet suuria hyvin pitkään ihmisen historian aikana. Silloin tietenkin monet muutkin asiat olivat hyvin eri tavalla. Ihmisen eliniän odote oli aika paljon pienempi, ei ollut juuri lääkkeitä, ei ollut teknologiaa hoitaa sairauksia. Ja ihmiset tosiaan elivät aika eristyksissä toisistaan pienissä yhteisöissä. Merkittävä muutos ihmislain historiassa tapahtui arvioiden mukaan yli 12 000 vuotta sitten ilmeisesti useassakin paikassa maapallolla ja se oli siis maatalouden hiffaaminen, maatalouden keksiminen, neoliittinen vallankumous. Ja tästä oli paljon erilaisia seurauksia ihmiselle. Ihminen siis asettu aloilleen, rupesi viljelemään maata. Tämä mahdollisti kaupungistumisen, tää mahdollisti työjao yhteiskunnassa, vaikutti ihmisen sairauksiin ja paljon erilaisia vaikutuksia. Totta kai vaikutti kulttuurievoluution myös hyvin paljon. Kulttuurievoluutio sanana tarkoittaa siis sitä, että opetetaan jälkipolvia, eli opetetaan niille tietoja ja taitoja ihan tarkoituksellisesti, jotta nämä tiedot ja taidot siirtyvät ajassa eteenpäin. Ja ihmisellähän se on hyvin pitkälle vietyä, koska meillä on kirjoitettu kieli. Asiat säilyvät seuraaville sukupolville hyvin tehokkaasti. Ei mennä liian syvälle historiaan, mutta tämä maatalouden vallankumous oli ensimmäinen Hyvin merkittävä askel ihmislajin historiassa siinäkin mielessä, että tällöin ensimmäistä kertaa ihminen alkoi vaikuttamaan ympäristöönsä näin merkittävästi. Maaviljely ei ollut sitä, mitä se on nykyään, ei ollut traktoreita eikä niin laajoja peltoja, mutta jos mietitään sitä paikallista ekosysteemiä, niin kyllä se vaikutus on ollut merkittävä. Eli jos me mietitään viljelyä, meillä on pelto, pikkuhiljaa toki myös karjankasvatus ja kotieläimet sitten yleisty maanviljelyksen myötä, mutta ihan siis kasvien viljely jo muokkaa paikallista ekosysteemiä. Eli maata muokataan pelloksi, siellä viljellään tiettyä lajia, kastellaan, kastelu vaikuttaa merkittävästi siihen ekosysteemiin. Ekosysteemi siis sanana tarkoittaa tietyn alueen kaikkea elävää ja elotonta, eli abioottista ja bioottista. abiottinen eloton ja bioottinen elollinen. Ja ekosysteemi koostuu siis sen alueen kaikista tekijöistä. Ja jos sanotaan, että ihminen vaikuttaa ekosysteemin toimintaan, niin se vaikuttaa siihen, kuinka se eloton ja elollinen on vuorovaikutuksessa keskenään. Ja tosiaan oli ensimmäinen suuri askel tässä ympäristöön vaikuttamisessa. Tällöin kuitenkin sitten tosiaan kaupungit alkoi pikkuhiljaa kasvamaan ja ihmispopulaatio jonkun verran kasvoi, mutta seuraava suuri etappi, mikä on todella vaikuttanut ihmislajin menestykseen ja siihen, kuinka me muokataan meidän ympäristöä, on tietenkin teollinen vallankumous. Ja teollinen vallankumous 1700-1800-luvulla Euroopasta lähtöisin ollut prosessi, jossa ihminen oppi valjastamaan koneet omaksi hyödykseen. Teollistumisella paljon merkittäviä vaikutuksia ja siitä on omat oppivideonsa ja muuta, mutta mikä nyt selkeä merkittävä vaikutus sillä oli, oli se, että väestömäärät pääsi lähtee nousuun. Johtuen monestakin syystä. Yksi syy oli se, että ruoan tuotanto tehostui pikkuhiljaa. Huomattavasti lämmitys, sähkö paransi elinolosuhteita. Elintarvikkeet säilyy paremmin. Totta kai sit myöhemmin muukin kehitys, lääketiede muun mm. muassa on johtanut siihen, että ihmisen väestömäärä lähti eksponentiaaliseen kasvuun. Tällä hetkellä 2018 meitähän on jo yli 7,5 ja puoli miljardia ja seuraavien vuosikymmenten aikana meitä tulee miljardeja lisää. Ennusteet riippuu tietenkin vähän siitä, mitä syntyvyydelle tapahtuu maapallon eri osissa. Summana tästä historiasta voitais sanoa se, että Meillä on tosiaan ollut tämmöisiä suuria innovaatioita ihmislain historiassa, jotka on mahdollistaneet ympäristöresurssien entistä tehokkaamman käytön. Ja se on toki parantanut esimerkiksi ihmisen just selviämistä ja elinjän odote on kasvanut ja muuta tämmöstä. Mutta samalla se vaikutus ympäristöön on tietenkin kasvanut. Muutama käsite on hyvä käydä vielä läpi maapallon resursseista. Me puhutaan usein ympäristöresursseista tai luonnonvaroista, ja näillä me tarkoitetaan tosiaan niitä asioita, joita me voidaan luonnosta hyödyntää. Esimerkiksi kaivannaiset, metsät, kalat. Nämä on ympäristöresursseja ja ne on samalla myös luonnonvaroja. Nyt luonnonvarat voidaan jakaa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Uusiutumattomat luonnonvarat ovat sellaisia luonnonvaroja, joita ei ihmisen aikamittakaavalla tule lisää. Eli ne on ne mitä on ja niitä käytetään. Ja näistä hyvä esimerkki on esimerkiksi fossiiliset polttoaineet, eli kivihiili, maakaasu, öljy. Nämähän on muodostuneet aikoinaan eläneistä eliöistä, eli esimerkiksi kivihiili, se on vanhaa metsää, joka on jäänyt kovaan puristuksiin ja se hiili siitä orgaanisesta aineksesta, eli eloperäisestä aineksesta, on puristunut kivihiileksi ja sitä me kaivetaan ja poltetaan nykyäänkin. Tavallaan sitä siis maapallon mittakaavassa syntyy lisää, mutta miljoonien, kymmenien miljoonien, satojen miljoonien vuosien aikana. Joten me voidaan turvallisesti sanoa, että meidän mittakaavassa ne on uusiutumattomia luonnonvaroja. Uusiutuvat luonnonvarat puolestaan uusiutuvat nimensä mukaisesti, eli niitä tulee koko ajan lisää. Aurinkosäteily, yksi hyvä esimerkki, tuuli. Toinen esimerkki. nämä on niin energiaan liittyviä esimerkiksi, että voidaan käyttää uusiutuvaa energiaa. Sittenpä vaikka metsät, kalat, ne uusiutuvat eli ne on uusiutuvia luonnonvaroja. Olettaen tietenkin, että on niitä eliöitä, jotka lisääntyy. Jos kaikki kalat kalastetaan pois, niin ei ole enää kaloja, jotka lisääntyy, koska kalat tulee kaloista. Hyvin yksinkertainen idea, mutta ne uusiutuvat siis ne luonnonvarat, jotkut niistä, jos niitä käytetään kestävästi. Usein kun puhutaan maapallon resursseista, niin esitetään semmoinen käsite kuin maapallon kantokyky. Kantokyky, Elinympäristön kantokyky yleensäkin tarkoittaa sitä, että kuinka paljon se systeemi pystyy kantamaan eli elättämään tiettyjä eliöitä. Eli me voidaan laskea kantokyky jollekin alueelle, että tuolla alueella voi elää vaikka tuon verran eliöitä. Sen verran siellä on resursseja. Ja paljon nyt puhutaan siitä, että onko ihmisiä jo liikaa ja olemmeko me jo ylittäneet maapallon kantokyvyn ihmispopulaation suhteen. No kaikki ymmärtää, että sehän riippuu hirveästi siitä, kuinka paljon ihmiset käyttävät niitä luonnonvaroja, Eli toisin sanottuna, minkälaiset kulutustottumukset ihmisellä on, missä asutaan, mitä käytetään, kuinka paljon se kuluttaa ympäristöä. Hyvä kysymys on se tietenkin, että kuinka ihminen vaikuttaa ekosysteemeihin tällä hetkellä ja voisin luetella ja kertoa paljon ongelmia haasteita, jotka liittyy ympäristön toimintaan. Esimerkiksi ympäristön kemikalisoituminen, elinympäristöjen tuhoutuminen, vieraslajien leviäminen eli se, että lajit menevät väärään paikkaan toiseen ekosysteemiin ja mahdollisesti aiheuttavat siellä sitten tuhoa. Yksi ehkä merkittävin ongelma tai haaste, mikä myös on mediassa paljon ja mikä liittyy hyvin oleellisesti kestävään kehitykseen, on ilmastonmuutos. Eli se, että ihmisen toiminta on vaikuttanut meidän ilmastoon, meidän vapauttamat kasvihuonekaasut lämmittää ilmastoa ja Vaikutukset näkyvät tällä hetkellä jo maapallolla monessa paikassa. Selvimpänä ehkä jäätikköalueiden sulaminen ja tulevaisuudessa siitä seuraava merenpinnan nousu. Se on kuitenkin ihan oma luentonsa sitten nämä ympäristöhaasteet. Selvää on se ja hyvä tässä alussa jo todeta, että ihminen vaikuttaa selkeästi maapallon eri ekosysteemeihin. Ja ikällä kyllä se vaikutus on hyvin kuluttavaa ja joissakin tapauksissa peruuttamatonta. Tästäkin myöhemmin lisää, että mitä seurauksia ihmisen toiminnasta on. Täytyy nyt kuitenkin muistaa, että nämä seuraukset eivät ole pelkästään ekologisia. Ne eivät vaan liity siihen ekosysteemin toimintaan ja vaikkapa siihen, että eliölajeja kuolee pois. Kestävän kehityksen yksi peruspilaria ajatus on kulttuurinen ja sosiaalinen taloudellinen kestävä kehitys ja sehän liittyy ihmisyhteisöihin. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan esimerkiksi eriarvoisuutta pitäs vähentää ja monet näistä ongelmista jotka liittyy tähän ekologiseen kestävään kehitykseen heijastuu näihin muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi suuret pakolaisvirrat, joita nähdään jo Euroopassakin, niin ovat osittain seurausta siitä, että kestävällä pohjalla tässä ei olla. Kestävään kehitykseen voi vaikuttaa monillakin eri tavoilla. Totta kai yksilön omilla valinnoilla on merkitystä. Nykyään on kuitenkin ymmärretty se, että muutosten tulisi olla laajempia ja suurempia ehkä, mitä tähän mennessä on ajateltu. Yhteiskunnan pitäisi ottaa suurempaa roolia siinä, että yksilöitä ohjattaisiin kestävämpien ratkaisujen suuntaan. Ja tähän Suomessakin ollaan kiinnittämässä yhä enemmän huomiota tästä lisää toisessa luennossa. Tässä kuvassa näkyy esimerkiksi aurinko paneeleita. Energiamuodot vaikuttaa, tai niillä on erilaisia ympäristövaikutuksia, ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä suositaan nykyään näitten uusiutumattomien tilalla. Tulevaisuudessa toivottavasti yhä enemmän. Ensimmäinen luento oli tässä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä vielä kiitokset projektin tukijoille. Seuraavassa videossa katsotaan sitten tarkemmin kestävän kehityksen eri osa-alueita. Toivottavasti opit jotain ja sait uutta ajateltavaa. Moi!